هانت عليكي الليالي والسنين حب عمري والحنين تضحياتي طول حياتي سبت قلبي لانكساره مهما هبعد مش هسامح مش هآمن قلب جارح كان معايا باع هوايا والفراق كان اختياره